τι είναι πρωτογενής και τι είναι δευτερογενής ιστορική πηγή, σε τι διαφέρουν, τι διαφοροποιεί κάθε περίπτωση, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το μαθησιακό αντικείμενο «Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών» η Επανάσταση του 1821 είναι μέρος της συλλογή ιστορίας του Φωτόδενδρου μαθησιακών αντικείμενων και ειδικότερα τη υποσυλλογής νεότερη και σύγχρονη ιστορία» 19-20 αιώνας. Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη διάκριση του πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, με θέμα την ελληνική επανάσταση. Στόχοι του μαθησιακού δικημένου είναι η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής διαρεύνησης. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθητρίες, μέσα από επιμέρους ενότητες, να γνωρίσουν στοιχεία για το χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών και να προχωρήσουν σε δραστηριότητα εξάσκησης με σχετικό ιστορικό ερώτημα και υλικό. Η επιλογή και η εναλλαγή μεταξύ των επιμέρους ενωτήτων είναι στην ευχέρεια και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογή Ιστορίας του Φωτόδεντρου, δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π. για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β. για τον τρόπο πλοήγησης και διάδραση σε κάθε οθόνη. Με την επιλογή της ενότητα ο χαρακτήρας των ιστορικών πηγών οι μαθητέ και οι μαθήτριε έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν εισαγωγικά κείμενα για τη διάκριση και τον ορισμό του πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών και να διακρίνουν τι διαφοροποιήσει μέσα από παραδείγματα ιστορικού υλικού διαφόρων θεμάτων και περιόδων. Επίση, να κατανοήσουν ότι ο χαρακτήρα των ιστορικών πηγών δεν σχετίζεται μόνο με το χρόνο δημιουργία, αλλά και με το εξεταζόμενο κάθε φορά ερώτημα το οποίο αξιοποιεί η σχολική τάξη. Για τη διάκριση και την κατανόηση του πρωτογενού χαρακτήρα των ιστορικών πηγών αξιοποιείται ιστορικό υλικό με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από διαφορετικέ τη μορφή και το είδο ιστορικέ μαρτυρίε και τεκμήρια. Έτσι μπορούν να προβληθούν και να μελετηθούν περαιτέρω μεταξύ άλλων ιδιωτικά αρχεία όπω η διαθήκη του Γεώργιου Καραϊσκάκη, απομνημονεύματα όπω τα ενθυμήματα στρατιωτικά τη Επαναστάσεω των Ελλήνων του Νικολάου Κασομούλη εφημερίδες όπως η είδης του θανάτου του Λορδουβίρεωνα στα ελληνικά χρονικά μεσολόγη 9 Απριλίου 1824, αντικείμενα έργα τέχνης όπως τα όπλα του Θεόδουρ Κολοκοτρώνη. Επίσης, μπορούν να εμβαθύνουν στη διάκριση και στον πλούτο των πρωτογενών ιστορικών πηγών της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τη μελέτη αποσπάσματος σχετικού ιστοριογραφικού κειμένου Έγκριση ιστορικού. Για τη διάκριση και την κατανόηση του δευτερογενού χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, οι μαθητέ και μαθήτριε έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στη μελέτη ιστορικού υλικού για την Ελληνική Επανάσταση μέσα από διαφορετικέ τη μορφή και το είδο ιστορικέ μαρτυρίε και τεκμήρια, τα οποία μπορούν να προβληθούν και να μελετηθούν περαιτέρω. Έτσι, παρουσιάζονται βιβλία ιστορία με επιμέρου όψει και θέματα τη Επανάσταση, όπω ο βίο του στρατηγού Μακρυγιάννη από μνημονεύματα και ιστορία έργο του ιστορικού Νίκου Θεοτοκά, άρθρα και αφιερώματα περιοδικών, όπως το τεύχος του περιοδικού «Επιθεώρηση τέχνης» που ήταν αφιερωμένο στην επέτειο της Ελληνικής Απανάστασης το 1955, τηλεοπτικές και ραδιαφωνικές εκπομπές, όπως η εκπομπή το 1821 και οι ξένοι ζωγράφοι «Δοκιματέρ» με θέμα την επίδραση του φελληνισμού στο έργο Ευρωπαίων Καλλιτεχνών από το αρχείο της ΕΡΤ. Ψηφιακές πηγές, όπως τα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας από την ψηφιακή αρχαιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βούλης των Ελλήνων. Mm. Τέλος, παρέχεται τη δυνατότητα ενός περιβάλλοντος εξερεύνησης του χαρακτήρα παραδειγμάτων ιστορικών πηγών, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οι μαθητές και οι μπορούν να προβάλλουν τις μικρογραφίες των ιστορικών τεκμηρίων, να μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία του, να αναγνωρίσουν το χαρακτήρα του συμβουλευόμενοι και τι προηγούμενε ενότητε τη εφαρμογή και στη συνέχεια να τι τοποθετήσουν στο αντίστοιχο πλαίσιο τη εφαρμογή. Ενδεικτικά μπορεί να επιλεγούν το εικονίδιο τη φωτογραφία του πρώτου τυπογραφικού πιεστηρίου που εγκαταστάθηκε στο ΝΑΦΠΛΙ το 1825, το εικονίδιο φωτογραφία εξόφιλου σύγχρονου ιστοριογραφικού κειμένου. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αλλά και σε κάθε στάδιο της συμπλήρωσης, μπορούν να ελέγξουν τις επιλογές τους και να επανέλθουν διορθωτικά. Στην ίδια κατηγορία μαθησιακών αντικειμένων και για τη βαθύτερη μελέτη της διάκρισης του χαρακτήρα και της μορφής των ιστορικών πηγών, μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα.